16-річний Назар Свашко з полонного зварює паркову лавочку з елементами кованого декору. Хлопець каже, планує працювати з варником. «Чому я її обрав, вона мені сподобалася. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо вертикальні шви, горизонтальні, стикові. Ну, як виходить, все нормально покише. Ось вдома робили дня, розочки, лавочки зараз доваримо». За словами майстра виробничого навчання Хмельницького професійного ліцею Олександра Пижова, у майстер-класі при виготовленні паркової лавки учні напрацьовують електрозварне-стикове з'єднання. Ці роботи відносяться до зверних робіт середньої складності. Майстер додає, такі шви є найбільш розповсюдженими. Майстерня обладнана найновішим оборудованням, яке придбали училище. Тут є всі види зварювання від ручного дугового до плазменного. Має, маємо тут 12 робочих місць, так як в нас зараз у заказ група 24-25 чоловік, на дві підгрупи, в дві зміни учаться хлопців, на кожного учня по, є по робочому місці». Кожне робоче місце обладнане витяжкою, говорить Олександр Пижов. Зроблено так, як для ручного довго і так, як для аргона. Столи в нас робочі, витяжка. І тут по стандарту техніки безпеки робоче місце, тобто метро. Усі шість груп зварників фінансуються за рахунок держави, говорить заступник директора Хмельницького професійного ліцею Наталія Шевчук. Також за цією спеціальністю ліцей готує людей, яких на навчання направляє центр зайнятості. Ведеться курсова підготовка незайнятого населення за професією електрогазозварник. На сьогоднішній день випустилась група електрогазозварників в кількості 8 чоловік. І далі ми по мірі наповненості групи також будемо продовжувати співпрацювати з центром зайнятості по підготовлі. Готовці кваліфікованих робітників за напрямком електрогазозварне, за словами директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергія Черешня, цього року на зварника, крім Хмельницького професійного ліцею, центр направив для навчання за такою спеціальністю у Старокостянтинівський аграрний ліцей. Середня зарплата зварника вісім тисяч сімсот гривень. Додає Сергій Черешня. Спочатку року в Хмельницькій обласній службі засті було зареєстровано близько триста вакансій по напрямку зварників газу, електро, газу електроавтомати, мати ручні, в общем, цього 350. На обліку десь перебувало близько 170 чоловік. Вдалося укомплектувати порядка 50% тих наявних вакансій, які є. Якщо брати на сьогоднішній день, на листопад місяць, то ми маємо порядка 55 відкритих вакансій і близько 70 осіб, які шукають роботу. Максимальна зарплата зареєстрована у базі даних обласного центру зайнятості за вакансію газоелектрозварника – 20 тисяч гривень, говорить Сергій Черешня. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.